سماپت ہو چکی اجلاس کے لیے ملتوی کیا جاتا. چائے. ہو گیا. دماغ خراب ہو گیا یہ اوپن ایئر تھیٹر نہیں ہے جہاں بہتر اور چائے پھرتی ہے آپ دونوں کا کریکٹر قابل تعریف ہے صاحب. میرے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ کریکٹر, کریکٹر بکرا نہیں صاحب آپ دونوں نے جو ہم پر احسان کیا وہ ہم زندگی بھر نہیں بول سکتے اپ لوگوں نے ایک ایسے جرم کی گواہی دی جو کوئی مشکل سے ہی دے سکتا ہم تو اس سے بھی مشکل سے مشکل کام کرتے ہیں یہ تو گواہی دینا تو مشکل ہی نہیں ہے اپ جب چاہیں جہاں چاہیں جس قسم کی چاہے ہم گواہی دے سکتے آفرین ہے جی پر اس دور میں دن دہاڑے بازار میں قتل ہوتے ہیں اور لوگ کھڑے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں ارے صاحب کسی میں اتنی جرات رات وہ اتنا کہہ کہ قتل ہوتے میں نے اپنی انکھوں سے دیکھا ہے دراصل لوگ ڈرتے بچے اس لیے کہ لوگ عدالت اور کچہوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے آپ نے بالکل صحیح مگر صاحب آپ نے کان کی محل نکلوا رہا ہے ابھی وقت ہے پکچر کا نہیں میں چلوں گا پکچر میں اگر آپ دونوں گوائی سے مکر جائیں تو میں آپ کو پانچ پانچ ہزار روپے دوں گا دونوں کو بس پانچ ہزار روپے یہ تو بیس ہزار ہزار بات کرو کری بات ابھی بھی وقت ہے بیس ہزار روپئے دے رہا خدا قسم لے لیتے کس کام کے لیے دے رہے ہیں تو سے تو رہی میں نے دکھائی نہیں نہیں آہا آہا آہا نہیں میں بالکل اس قسم کا کام نہیں کرا میں لالت میں تو پیسے میں اور پھٹے منہ آپ کا میں بیس ہزار روپئے رہا نہیں چاہیے عدالت آج کے اجلاس میں اس مقدمے کا فیصلہ سنانے سے پہلے اپنے دو مقتدر شہریوں اللن اور ننہ کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتی ہے یہ دونوں ایسے نڈر اور بے باک شہری ہیں جنہوں نے قتل جیسے سنگین جرم کے خلاف گواہی دے کر ایک مثال قائم کر دی ورنہ لوگ عدالتوں میں آنے سے گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے لہذا ہمیں چاہیے کہ ان شہریوں کی حق گوئی سے ہم سبق حاصل کریں اور تشدد کے خلاف آواز اٹھائیں اسے ختم کرنے کا ایک موثر طریقہ یہ بھی ہے عدالت مجرم اللہ رکھا کو ایک معصوم اور بے گناہ بچی کے قتل کے الزام میں جو دو فریقوں کے درمیان اندھادھند فائرنگ کا نشانہ بنی زیر دفعہ تین سو چار تازیرات پاکستان عمر قید کی سزا سناتی ہے برخاستی آپ اس کو پھانسی نہیں دیں گے میں نہیں چھوڑوں گا مجھے پھانسی چلوانے آئے تھے میں پھانسی مار دوں گا یار میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا اس کے لیے مجھے توڑ کر ہی کیوں نہ پڑے میں سے مٹوں گا اور تم تو مجھے ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے تمہاری میری تو ملاوٹ ہی نہیں ہو سکتی میں تو تمہیں تم انائڈ ہم آؤٹ سائڈ وٹ یو روپیم میں تمہیں آتا ضرور پکڑوں گا میرا نام رکھا ہے اور تیرا نام تو اور کسی نے اس کی قسمت اچھی تھی کہ پولیس لے گی ورنہ یہ میرے ہاتھ سے روپے ضائع کر دیے یار جس نے بیس ہزار روپے دے رہا تھا دے رہا تھا آج کا مشہور کر رہا ہو گیا آج کا مشہور جمیلا بڑی ایک روپے میں ایک روپے میں مشہور بدماش الگ جیل توڑ کر فرار ہو گیا یہ بدے دیے یہ کیا فروٹ ہے یہ کہاں سے بھئی سات والوں کا فریش خراب ہو گیا انہوں نے لا کے یہاں رکھ دیا اچھا اچھا آج کا مشہور آ گیا مشہور اسی نام پہ آیا ہوں گے ہاں. ہاں. تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ تیرا اصلی کیریئر جو ہے نا ہاکری میں ہے ہاں نہیں تو اب میرا جو ہے نا وہ چکن کری میں ہے ہاکری میں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ختم ہو گیا <laughs> <laughs> کل میں اس سے بھی زیادہ اخبار <laughs> تو کل میں تمہیں ساتھ میں میگزین بھی دوں گا بالکل نہیں نہیں میں میگزین کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کون سے میگزین اس میں گولیاں ہوتی ہیں بھائی نہیں یار انگریزی کے رسالے ہاں وہ ٹھیک یار یہ بعض اخبار صرف زمین کو گیا وہ صبح دیر تک سوتے رہتے ہوں گے نا اس وجہ سے ابھی نہیں یار اصل میں دیکھ وہ ایسی خبروں کو پکڑتے ہیں جو بکھنے والی ہوتی ہیں ورنہ عام, کی آ... ورنہ عام نیوز ایجنسی کی جو خبریں ہوتی ہیں تمام اخباروں میں چھپتی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا اخبار چھاپنے کا کیا فائدہ ہے اتنا حملہ رکھنے کا کیا فائدہ جو خبر بک سکتی ہے اس کو چھاپو اور بیچو ایک صفحے میں آج <laughs> کی خبر نے تو ایمان سے مچلکا تھما دیا ہے مچلکا تھما دیا وہ سا دادا تو ہلکا مچاتا ہے ایمان سے بھی صحیح کر آج کی خبر تو ایسے بکی ہے کہ اتنی جلدی پکوڑے نہیں بکتے ہوں گے واقعی خبر کیا ہے پتا ہے ایک مشہور بدماش جیل توڑ کر رہا ہو گیا جیل توڑتے رہا ہو گیا فرار ہو گیا فرار ہو گیا یا بھاگ گیا جیل سے بھاگ کے جاتے ہیں وہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے جیل میں ابھی اتنی خاص تکلیف بھی نہیں ہوتی جائے گا نہیں نہیں میں نے میں نے تو سنا ہے کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ قید باشفقت گزارتے ہیں قید باشفقت شفقت کون سی ہوتی ہے قید ہمیشہ باب ہوتی ہے اس کو کچھ لوگ باشفقت کر دیتے یار ایک میرے ذہن میں نا بڑے زور سے چیز آئی ہے پیسہ کمانے کی یہ میرے ذہن میں کبھی بات آئی نہیں سر تیرے تو ذہن ہی خراب ہے تیرے ذہن میں ہے کیا بھرا ہوا کچھ توڑی ہے تڑی میں تجھے بتاتا ہوں آج کی خبر ہے یہ دیکھ ایک مشہور بدماش جیل توڑ کر رہا ہو گیا ہے اور پکڑنے والے کو دس ہزار روپیہ انعام دیا جائے گا چلو چل کے دوسری اخبار سے کاٹی یہ فوٹو کہاں فوٹو کا پتا نہیں کدھر گئی چلیے توڑ کیا واقب اس کو پکڑنے والے کو دس ہزار کیوں بہت ہی اچھی بات ہوگی وہ ڈھونڈ رہا ہوگا ادھر سے ہم ڈھونڈ رہا ہوگا تو ایسے ایک بس اسٹاپ ایسے کر کے ملیں گے دس ہزار نوٹ اور دس کے بچے تو بھول گیا اس آدمی کو بھول گیا اس کو اس کے خلاف گواہی نہیں دی تھی وہاں عدالت میں ہے جی ہاں اس کو پھانسی نہیں دیں گے تو دھمکی بھی دی تھی کہ میں پھانسی دے دوں گا اب ہماری خیر نہیں ہے یار خدا کی تصویر میں کہہ رہا ہوں اب ہمیں جیتا نہیں چھوڑے گا یار تبراتا کیوں ہے گھبراتا کیوں ہے جب میں تیرے ساتھ ہوں تو گھبرانے کی کیا دوں اسی لیے تو میں گھبرا رہا ہوں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تم نے گواہی دی ہے نہیں نہیں تو ہم سیدھا چار دفعہ چار پہ ٹیلی فون کریں گے اور صاف صاحب کہہ دیں گے کہ پولیس بھائی جان ہماری اس وقت جان خطرے میں ہے آپ برائے مہربانی پولیس اور دو کھانے اچھے سے بھیجوا دیں نہیں دو, دو, دو سپاہی اور کھانا بھیجوا دیں کھانا کیوں اس لیے نہ لند دیکھنا کہ جب ہم پولیس باہر بیٹھی ہوگی تو وہ ڈھونڈ رہا ہوگا تو ہم بات تو جانی سکے کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے بدماش کے آنے میں دیر نہیں ہوگی تم کو پتا ہے وہ آئے گا اور ہم دونوں کو اس گن سے ایسے ایسے کر کے بھون دے گا. तो तो तो بات کو دو سال ہو گیا تو وہ بھول نہیں گیا ہوگا بھول گیا ہوگا ابھی یہ وعدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں یہ تو ہماری غلطی تھی جو ہم بھول گئے ہیں وہ تو اپنا وعدہ یاد دلانے سے جیل ٹپ کے باہر آ نہ تو اس میں ہماری ہم نے تو اس بیچارے کی اس وقت گواہی دی تھی جب اس کو کچھ گواہی نہیں دے رہا تھا تو اس کے خلاف گواہی دی تھی یا اس کے ہاتھ میں دی تھی اس کے خلاف ہی تو نے گواہی دی تھی جبکہ اس کے رشتہ دار بیس بیس ہزار روپئے لے کر کے ہمارے پیچھے پھر رہتے تو, تو ایسا منہوس اور کمبخت آدمی ہے وہ پیسے بھی ہاتھ سے گئے اور اب جان جائے گی ہاں تو پھر اس کے پیچھے بھی تو پولیس لگی ہوگی نا بھائی اس کے پیچھے تو تمام زندگی پولیس لگی رہتی ہے اس کو کوئی فرق پڑتا ہے فرق تو ہمیں پڑے گا وہ اب ہمارے پیچھے لگ گیا ہے تو پھر بتانا اب کیا کریں میں کیا بتاؤں کیا کریں یہی ہو سکتا کہ یہاں سے پھوٹ لیں تو کہاں جائیں گے ہم بھائی کہیں چلے جائیں گے اب یہاں ہی شہر میں تو نہیں رہ سکتے وہ تو پکڑ کے گھوم دے گا تمہیں پتہ نہیں ہے تو بس اب یہاں سے پھوٹو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹرین میں بیٹھ کر کے سوچیں گے جو سوچنا ہے چلو ضروری چیزیں اٹھاؤ ضروری چیزیں ہاں چلو ٹھیک ہے یہ کیا خود کہا کہ ضروری چیزیں اٹھا لے تو زیادہ ضروری چیز کون سی ہے تجھے تو میں خود ہی گا تیرا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے تو میں وہاں پہنچتے نا اپنا پتہ بھیج دوں گی تو اسے بتا دینا میں سیال کو چلی گئی ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا اچھا ٹرین چلنے والی ہے میں چلتا ہوں خدا حافظ हाँ, हाँ, خالا, یہ تیرے برکے سے, سے نکل رہا ہے میرا خیال ہے کہ چل چل کے میرے رنگ خراب ہو گئے کیا آپ ادھر آ جائیں شکریہ کہاں جا رہے ہیں آپ ادھر آ جا ادھر میرے پاس بیٹھو زیادہ برخواست نہ کیا کرو بڑی گرمی ہے میں تجھے کہہ رہی تھی کیا گاڑی میں پیاس لگے گی تھوڑے سے کیلے خرید لو خالہ تو ہر وقت کی جیت پڑی رہتی ہے دو فلاں چیز لے بہت گرمی بہت اٹھا لو اٹھا لو برقع اٹھا لو اٹھا لو کہہ رہی ہے نا وہ اٹھا لو برکا کون ہو تم ہم عورت آتے شرم نہیں آتی جنانے ڈبے میں آ کے گھس کے بیٹھ گئی بس اسی ڈبے کو ڈھونڈتے ہوئے ہمیں دیر لگی ہے ہم یہ ڈبا دیکھ کے چڑھے تم دونوں مجھے اکیلا سمجھ کے یہاں آئے ہو نا لیکن میں اکیلی نہیں آپ اکیلی نہیں ہوں آپ کے ساتھ بال بچے ہم کہاں روم گئے ہوئے نہیں بال بچے میرے ساتھ تو پھر اکیلی ہوئی نا اکیلی نہیں ہوں یہ ہے میرے پست دیکھ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری باڈی گارڈ بن سکتی ہے دیکھیے باجی دراصل بات یہ ہے جی کہ ہم ٹکٹ چیکر کے ڈر سے اس ڈبے میں نہیں گھسے ہیں ہمارے شہروں پر ایک اور بہت بڑا خطرہ بن لا رہا ہے यु, यु, यु, यु, यु, سا خطرہ؟ بدماش ہمارے پیچھے لگا ہوا اس سے ہمیں جانوں کا خطرہ ہے جی میں سے آپ یہ یقین کر لیں کہ ہم شریف آدمی ہیں آپ کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے اگر تم لوگوں کو کوئی خطرہ ہے نا تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیوں میرا خواتین تم دونوں کی حفاظت کر سکتے آپ کے خامند آپ کی حفاظت تو کر نہیں سکتے تو ہماری کیا کریں گے اچھا اچھا اچھا آپ یہ کو کہتی ہوں گی نا اللہ نے کیسا وسیلہ بنا دیا ہے اب ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ باجی پست ہمارے ساتھ ہے نا باجی پست پست والی باجی بم پست معاف کیجیے گا جی جا رہی ہوں میرا خامد وہی پہنچ جائیں گے اچھا اچھا جہاز پہ جا رہے ہیں جہاز جاتا ہے ناراض تو نہیں ہوں گے نہیں نہیں میں بتا دوں گی وہ لوگوں کی مدد کر کے بہت خوش ہوتا ہیں وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا وہ کس محکمے میں ہے لیکن جی وہ بات یہ ہے کہ جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا آدمی وہ بہت بڑا بدماش بڑا نامی گرامی بدماش اب نہیں جانتے اس کو آپ کے شوہر تو بچارے شریف آدمی ہوں گے وہ کہاں بدماشوں سے نہیں وہ بہت بدماش ہے یہ تو خیر آپ پیار سے کہتی ہوں گی کہ چل بدماش جس طرح میں کہتا ہوں چل دفاع بدماش نہیں وہ بہت بڑا بدماش ہے بستہ بے کا بدماش اس سے تو پولیس بھی تھر ہے ہاں جی یہ تو آپ نے ٹھیک کہا پولیس تو صرف بدماشوں سے تھک تھراتی ہے ورنہ شریف لوگوں سے شریف لوگ تو پولیس سے ہیں تم دونوں سے مل کے بہت خوش ہو گی. کیوں وہ کامیڈین ہے بڑا جبرو بڑا جوان اور بڑا خوبصورت ہے کاش ہم بھی بڑے جبرو بڑے بڑے جو مکہ مروا میں تیرے گور کے اوپر مر قید ہے سکینہ سکینا اگر نہ ہو تو کیا اندر کی قید کیا باہر کی قید تیرا یا چہرہ سکینہ پل بھر کو نہ بھول سک اب تو کہیں نہیں جائے جانا ہوتا تو آتا ہی کیوں दरवाजा खोलो जल्दी करो इस मकान के चारों तरफ पुलिस का घेरा है दो मिनट के अंदर से दरवाजा नहीं खोला तो हम दरवाजा तोड़ देंगे मुझे कहीं चुका दे, اللہ رکھا ہے کون اللہ رکھا اللہ رکھا بدماش جو جیل توڑ کے فرار ہوا ہے یہاں کوئی اللہ رکھا نہیں رہتا تم کون میں میں ہوا ہوں یہاں تمہارے ساتھ اور کون کون رہتا ہے میرے دو بھائی ہیں وہ کہاں محنت مزدوری کرنے کے جھوٹ بول رہی ہو تم وہ ہیں ہیں یہ بھائی تمہارے تو کیا نظر آ رہے ہیں تو برخے میں کیوں پھر کوئی مجبوری ہے تو برخے میں پھر رہے ہیں خوشی سے نہیں پھر رہے تم اس عورت کے کیا لگتے ہو جی آپ کیا لگتے ہیں جو پوچھ رہے ہیں ہم اس عورت کے جڑوا بھائی ہیں جڑواں جڑواں تھے آپ الگ الگ ہو گئے کون کون ہو تم؟ بدماش اللہ رکھا جو ہے اس کے ڈر سے ہم یہ برخہ پہن کے پھر رہے ہیں ہم نے اس کے خلاف گواہی دے دی تھی کورٹ میں اللہ رکھا کو جانتے ملا تھا وہی جہاں گواہی دی تھی خبردار رہنا اس محلے میں دیکھا گیا کی ہماری گارڈ پورے محلے میں جی آپ کے ساتھ ہم اپنے فرائض انجام دینا خود جانتے ہیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں بات سنیں جی وہ جو دس ہزار روپے کا انعام تھا اس کو پکڑنے پر جی وہ تو ابھی ہے نا ओ, ओ तुम तो घबराने की कोई जरूरत नहीं अच्छा क्यों खावन अच्छा क्यों खावंद आ गए खावंत भाई जान कहाँ है वो बक्से में बांधे बक्से में भाईजान बिजली कस्टमर है भाईजान हां बोल रहे हैं भाई जान चापी, चापी का एक मिनटी भाई जान बस न कीजिए भाई भाई जाना एक मिनट क्या कर रहा हूँ भाई लगे हाँ देखिए अब मैं इसको आग लगाऊंगा निकल आएंगे खराब हो गया चल के मर जाएगा भाईजान के अंदर खोलो इसको भाई एक मिनट खरी आपका दूसरा साला भी आ गया نکلیم کہاں جا رہے ہو پوچھل آپ کے ہاتھ میں آ گیا الن بھاگیا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> تم نے میرے خلاف گواہی دی تھی یاد ہے اور میں نے آپ کو مدد کرنی چاہیے ہمارے پیسے ضائع ہو گئے چلے گئے ہیں اب دیکھیں آپ ہمارے میرے ساتھ چلیں اور میں آپ کو تھانے لے جاتا ہوں وہاں جا کے پولیس کو اس شخص نے آپ کو پکڑا ہے دس اس کو آر آپ چپکے سے اندر ہو جائے کیونکہ دیکھیے ہمارا آخری موقع پلیز میرا بھی یہ آخری موقع ہے کس چیز کا لینے کا تیار ہو جاؤ کے لیے گولی مار دوں گا لیجیے جناب علی یہ آپ کے مجرم رہے ہم نے پکڑ لیا دس ہزار نے کہا نہیں تھا دس ہزار روپئے دیا گیا مگر اسے تو ہم نے گرفتار کیا اگر ہم نہ آتے تو اگر ہم نہ آتے تو اگر ہم نہ جاتے آپ کے پاس تو آپ کیسے آتے, آتے سکر کر لو دیکھیے ہم پیسے نہیں جایا کریں گے افت افت افت اف اف... اف... اف... Me... تو پیسے تمہیں میں پھر آؤں گا پیسے نہیں لوانے ٹھیک ہے تو فکر نہ کرو ٹھیک ہے کچھ لے آئی مزہ ہی آ ہے اب تو دس ہزار جا ہی نہیں سکتا کہیں بھی یس जी। ये दो ये दो पानी पानी क्या जरूरत है बाजी आपको पता है उसको मैंने पकड़वा दिया पुलिस का आप दस हजार रूपया आया समझिए तुमने पकड़वाया खामद था मेरा वो ऐसे खामद को गोली मारेगी जो बदमाश हो हम आपकी नई शादी करा देंगे हाँ। हाँ। हा�